عناصر السعاده خمسه، اولا ان تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك في السر وفي العلن. الثانيه تحب اللي حولك وتمشي الزلات والقصور، ليه؟ حتى لا تنقل المشاحنه والنكد معاك الى البيت الى فراشك. الثالثه ان تحب طبيعه تخصصك سواء انت تدرس ولا تعمل، ليه؟ اولا هو مصدر رزقك هو سمعتك هو وقتك تقضي فيه من الوقت أكثر من وقت قضيه مع نفسك وأهلك كن جميلاً ترى الوجود جميلا الرابعة بلدك اللي ترزق فيها مين اللي تولد فيها؟ اللي تولد فيها خلاص انتهت مرحلة طفولة مرحلة ولادة انتهت سافرت عنها تركتها أي بلد أنت فيها هي بلدك الخامسة والأخيرة إذا لم تأتي بجديد إلى الدنيا فأنت عبء عليها